أجمل شعور لما تحس بالأمان مع الشخص اللي عايش معه بتحس انك قادر تقول له كل شيء وبتكون واثق انه رح يسمع لك من كل قلبه دايما جوابه بيكون لصالحك وردة فعله بتخليك مرتاح معه مستحيل تفكر انك تخاف مستحيل انك تنجرح مستحيل انك تنصدم وجوده راحة نفسية لك. دايما بيجيك إحساس انك عم تحكي مع مرايتك بس مش أي مراية لأ المراية اللي دايماً بتفرجيك الشي الحلو اللي فيك واللي بتطلع أجمل شي من جواتك والله هيك شخص نعمه ما بتتقدر بتمن